Велика Олександрівка, що на Херсонщині, перебувала під окупацією майже сім місяців. Російські військові тут себе почували господарями, перевіряли документи і відбирали автівки, говорить власник місцевого магазину Сергій. Чоловік згадує першу зустріч з ними, тоді не продав сім карту окупантам. Заходять в магазин і питають, хто, хто, хто, хто хазяїн хто магазину. Ну, ж я кажу, що я, беруть за там, Ми вас прийшли освобождати, а ви тут нічого нам не хотіли продавати. Кажу, от кого ви нас хочете освобождати? От нацистов. Кажу, ну ви знайшли хоч одного нациста. Ну, от ми там знайшли, какого там у нього є на полки. Тоді ця історія не набула продовження. В кінці березня син та донька разом з онуками виїхали, Сергій вирішив залишитися і доглядати за старенькими батьками. На початку, правда? саме такий, страшний, що у нас, ну, один із таких страшних епізодів. Це як наші війська зірвали поліцію. Поліція там дуже великий боєкомплект. Там стояли три, або три, або чотири, біля, біля трьох ураганів з повним зарядом. Вісім годин я сидів в будинку з собачкою своїм з лабрадором, сидів в хаті, і воно все, все бахтало. Сергій згадує, як росіяни звинуватили його в коригуванні вогню, знайшовши іграшковий пістолет. Почали мене обшукувати, забрали документи, гроші. Цей, і все, ми тебе в комендатуру забираємо, ми тебе зараз знову прострелимо. В магазині все винесли, касовий апарат, потім термінал приватовський. Також росіяни намагалися забрати авто Сергія. Виходять, що ви тут робите? От нам треба... «Нам треба ваш автомобіль, тому що нам надо забрати». Кажу, він не працює. «От ми все одно його заберемо». Кажу, там, ну не заберете ви, тому що він не працює. Як каже, що це? От нам надо, от нам треба». Я кажу, зараз я собаку спустю. Вони, кажуть, ні, я зараз собаку застрілюю, тебе застрілю. Та всі жахіття закінчилися, коли в населений пункт 4 жовтня 2022 року зайшли українські військові. Каже чоловік, зустрів їх біля адміністрації. Перше, що мені вкинулося в очі, блин, це наш червоно-чорний прапор і жовто блакитний двадцять. Я під'їжджаю до цих хлопців, стоять цих новостей. У них підбігає, як до своїх рівень, яка це. Емоції, це, ну, це просто словами їх не передає. Згодом повернулися і рідні. Сергій говорить, радіє, що нарешті може обійняти онука і почуватися спокійним. Певнений, Україна переможе у війні. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.